فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون هذا سائل للبرنامج يقول إن أمي نذرت نذرا عندما أنجبت أخي بأن تعمل حفل مولد نبوي ولكنها لم تفعل فهل عليها إثم في ذلك؟ حفل مولد النبوي بدعه لا يجوز لها فعله وعليها كفاره يمين لأن هذا نذر معصيه فعليها كفاره يمين إطعام مساكين أو وكسبتهم كفاره يمين الحديث لا نذر لا المعصيه كفاره كفاره يمين واحتفال بالموالد بدعه لا تجوز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بالموالد ولا أصحابه ومن البدع التي أحدثها بعض الناس، وإذا نذرت امرأة أو رجل أن يقيم المولد فنذره غير صحيح، وعلي كفارة